Тиск на міністра відбувається тоді, коли е, десь там у, серед, серед осіб дієвих, заступників його відомих якихось діячів починається якісь лоббі проти нього, як було збувати. Да? Стелла Захарова проти, Ніна Уменець проти. От вони залаштували якусь опозицію, проводять якісь акції, і всі такі, у, мабуть, він справді не хороший чувак. А, так, щоб громадськість могла оцінити. Ну, може, я не здивуюся, якщо там не знаю, 2016 рік Жданов досі міністр. Ми мало виграли, там чи зовсім не виграли медали на Олімпіаді. І тут, слухайте, який в нас поганий міністр з'ясовується. у нас таке, бачите, якщо у нас погане з спортом. Але не тут треба десь, що в нас спортом, а там. І тоді скажу, о, давайте ми попеміняємо. Дед не Жданов, а Петров чи Іванов? От він от він, от він правильно розподілить ті скільки там 800 мільйонів, чи скільки там бюджету у міністерства, і от тоді ми заживемо. Ну от, це на, на рівні такого популізму, на який до тих пір, поки не буде е -е, якоїсь більшої свідомості, як вона має бути організованою і що ми хочемо, що ми власне вимагаємо від нього в суспільстві є запит на те, дайте грошей спорту більше. Все. Ніхто не, ніхто не хоче, не цікавиться і дуже боїться, коли ми кажемо, а давайте ми щось зробимо, давайте ми закриємо там, дві третини цього і віддамо всі гроші третині цього і зробимо тут хороше, а не будемо розмазувати манну кашу по столу. Давайте ми ще щось радикально. Ніхто цього не хоче, всі хай, хай держава просто дасть більше грошей. Вся проблема тільки в тому, що грошей мало. Все. І нічого дивного в тому, що міністр спорту відповідає на цей запит, немає відповідно, саме як на мене, страшніше те, що немає цього запиту в суспільстві ніхто не усвідомлює, що у нас має якось кардинальна реформуватися спорт як галузь професійна, як галузь, яка забезпечує там здоров'я нації і так далі. Спортивне відео.